Det tar minst 1000 timer å lage et nettstudium på 15 studiepoeng. Det er i alle fall vår erfaring, og i den videon skal jeg dele noen av våre erfaringer til hvorfor det faktisk tar så lang tid. I høsten 2013 da holdt jeg på å være prosjektleder for et projekt som et e-student, grenseløs overgang mellom nettbasert og campusundervisning. Da hadde jeg det som vi i dag vil kalles hybridundervisning, med at jeg hadde studenter som skulle kunne velge om de skulle være nettstudenter eller campusstudenter. Og de fikk velge om de skulle være synkrone eller asynkrone. Personlig så hadde jeg et veldig kjedelig semester, for bare cirka 5% av studentene mine, de ville være campusstudenter. Og nesten ingen av studentene ville være synkrone nettstudenter, så jeg endte opp med å ha asynkrone nettstudenter. Men likevel så måtte jeg stå i et auditorium og holde den vanlige undervisningen som tidligere. Så samme høsten 2013 så var jeg på Norges første MOOC-konferanse. Den ble avholdt på Universitetet i Oslo, og der fortelte Frode Arnsen, som da var leder for BibSys, og pioneren Arne Krokan, om et regnestykke der de beregnet at det tok cirka 1000 timer å lage en MOOC. Og nå har jeg lagt 11 MOOC-studier, og jeg vil si at det talet det stemmer veldig godt. Noe av problemet når du skal lage et nettstudium er jo ofte at du bygger på noe nytt. Og vår erfaring, den tilsier seg at de beste nettstudiene vi lager, de lager vi når vi kan begynne helt fra null. Og hvis vi skal bygge videre på noe som allerede eksisterer, så må det være policy og åpenhet for å på en måte kaste ut det vi har fra før for å bygge noe nytt. For hvis læringsdesignet er bygd på klasseromsundervisning, så blir det ofte et lappeteppe av nye metoder og nye komponenter man legger til det gamle. Og da er det ofte det gamle som får forrangen i forhold til det nye utviklingsarbeidet. Så hvis vi skal lage en MOOC, så er vår helt klare første go-to å finne ut hva som skal være i dette studiet, altså hva faget skal inneholde, og hvilke de økonomiske rammene våre er. Noe som er kanskje en utfordring for folk flest som skal lage nettkurs, det er at de har ikke fått noen spesielle midler for å lage dette her. Så de skal på en måte for det første holde den gamle undervisningen på den gamle læringsdesignet, og så skal de utvikle noe nytt på et nytt læringsdesign. Det veldig mange kommer til å finne ut av, det er at da har man rett og slett ikke tid til å utvikle dette nye. Vi har alltid bynt å utvikle en MOOC minst seks måneder i forveien. Det håller, men man har enda bedre arbeidsrom og ro hvis man får bruke opp til tolv måneder. De fleste med oss er laget et halvt år i forkant før vi skal presentere studiet og gjennomføre det i den første versjonen, som vi veldig ofte kaller på pilot. For i piloten så lærer vi veldig mye med å være med og undervise første gangen. Og hos oss så er det noe vi alltid prøver å oppnå, det er at de som lager studiet også er med å undervise det. Og når du har laget noe og får prøvd ut i piloten, så ser du om det som fungerte godt opp i hodet ditt når du lagde det, faktisk fungerer godt ute i virkeligheten. Og så gjør man revideringer både i egen oppfatning og i forhold til studentevalueringa. Nå som kom som julekvelden på kjæringa for meg når jeg skulle lage min første MOOC, var det faktisk at en fagansvarlig kan ikke bestemme ting alene. Og den største utfordringen er å få de godkjenninger og de støtter som man trenger av administrative tjenester. I min enfoldighet første gangen så trodde jeg at administrasjonen var en støttefunksjon som skulle støtte mig i prosessen. Men veldig ofte så er det mer en kontrolltjeneste som passer på at du følger lover og regler. Dette er nok mer utpreget i det offentlige enn vad det er i privat næringsliv. Men det er en stor, stor jobb å utfordre ø, konverse, altså ting som har eksistert over tid. Altså man har jo sine regler man må holde sig til i forhold til høyere utdanning og lovverk. Og jeg kommer vel si det så stert at hvis vi hadde følt lover og regler sånn som vi skulle, så hadde vi aldrig klart å lage de MOOC-studiene som vi har gjort. Her har det vært mange kamper, noen gode og noen ikke fullt så gode, i forhold til å tråkke ned ny mark i forhold utfordre tradisjonelle konversjoner i høyere utdanning. Og dette, skal jeg ikke stikke under en stol, er ganske slitsomt. Og første gangen så var det nesten helt overveldende for mig. For jeg trodde at jeg skulle bruke det meste av det året til å produsere innhold til mukene mine. Men jeg endte for det meste opp for det som på det tidspunktet føltes for meg som å kjempe mot administrasjonen. Jeg følte ikke at jeg var en medspiller, men en motspiller som på en måte prøvde å legge pinner i hjula for mig. Så skal jeg si det sånn da, etter å ha laget 11 MOOC-studier så er det ikke veldig lurt å gå in i en sånn process med en konfronterende linje. Da kommer det ofte veldig kort. Og hvis jeg skal si en annen ting jeg har lært nå, så er det sånn at det er veldig lurt å ta inn disse administrative tjenestene dine veldig tidlig i prosessen. Allerede kanske på planleggingsnivået, og i hvert fall før du søker om eksterne midler for eksempel för de är juke varande av egen vilje, de följer ett regelverk som de har satt och hönväve. Och det finns ofte lite sån slingringsmonn i det regelverket, men hvis du går ut takt på banan och säger det skall vara sån, så kan de peke på regelboken och säga si att nej, det skal vara sån. Eh och det att gå i en dynamisk process med administrativa tjänster har jeg sett er väldigt produktivt de senaste åra. Riktig nok så må de altså ofte utfordres fordi at du kan ikke forholde dig til for exempel i mitt tilfelle dette her med at man på høyskole og universiteter må søke før 1. mars hvis du vil være hos student hos meg våren etterpå, altså ni måneder før. Det, det stemmer ikke helt på greip, og heldigvis så vi fått en fleksibel oppmelding til studier til MOOC-studiene på Høyskolen i Østfold. Men det, var en lang prosess og faktisk få til. Og fordi vi traff de riktige ja-menneskene i organisasjonen, så på en måte fikk vi det til. Og det skal ikke stikkes under stol at her er det veldig personavhengig også. Noen mennesker er progressive, tenker nytt, mens andre er kanskje litt vel laid backte og sitter og holder på gamle tradisjoner. Så jeg har ikke noen andre, altså andre tips til deg enn å si at dette er en kamp, men involver administrasjonen tidlig og i alle led Og sørg for at du har ledelseforankring i forhold til at dette studiet som skal utvikles er prioritert i din organisasjon. Så når du har for lite tid og penger til å utvikle et studie med godt kvalitet, hva gjør du? Jo, du er heldig du bor i Norge. I Norge så utlyses det veldig mange utviklingsprosjekter i løpet av et år, både i det offentlige, men også i det private næringslivet. Så godt som alla de 11 MOOC-studiene jeg har utviklet har fått ekstra midler. De aller fleste fra eksterne prosjekter vi har søkt, men også noen har fått interne midler i forhold til det som på universiteter og heter strategiske midler. Og dette må man søke på. Og det er først etter du har søkt som du vet hvilken timeramme som du kan bygge og lage et studie over. Så mitt tips er følg godt med på DICU Kompetanse Norge, og så videre, som er steder som lyser ut midler som jeg er vane på i høyere utdanning, så finns det sikkert mange andre steder også som man kan søke utviklingspenger. Och bli god til å skrive søknader, det er jo på en måte en egen profession. men når du har på måte fått den første gjennom, så blir det väldigt mye att søke, enklere å søke den andre. Og detta er på en måte helt avgjørende for att du ska få det er armrommet du trenger for å lage innhold av god kvalitet. Og ikke minst første gangen, da du skal gjøre dette for aller første gang, da trenger du jo gode ressurser. Og for oss har det vært viktig at mukene skal være helt ferdig før vi begynner å starte å undervise dem. Hvis ikke, så må du både undervise og utvikle samtidig. Og det er veldig stressende, spesielt hvis det er deadlines som skal bli nådd hele veien i prosessen. Og til slutt så vil jeg si at uh, dette med å forankre i ledelsen at det faktisk trengs uh, i hvert fall tusen timer for å lage nettstudium av god kvalitet på typ 15 studiepoeng. Det er viktig at ledelsen faktisk forstår at man ikke kan bygge kvalitet på knapper og glansbilder. Dette studiet som du er student på hos meg akkurat nå har vært så privilegiert at vi har brukt nesten 1000 400 timer på utvikling av 15 studiepoeng. Og vi ser at vi stadig har vært på vei å pushe grensene over 1000 timer i forhold til å lage høyere kvalitet. Men på 1000 timer da skal du klare å lage ett ganske godt studie. Så nå er det lykke til til deg som faktiskt skal ut og få prøve å gjøre dette i virkeligheten.